فبعد ان تحدثنا في الفيديو السابق عن شراء صيد حسون جديد فاليوم سنتحدث عن طريقه التعامل مع ذلك الحسون او مع تلك الحساسين قصد الانتاج وايضا سنتحدث عن طريقه اختيار ازواج الحسون التي سنشتغل بها نلتقي بعد الفاصل وقبل أن نتطرق لهذا الموضوع أريد أن أوضح نقطة مهمة وهي الجملة التي تتكرر كل سنة وهي أسرار إنتاج الحسون فهذه الجملة نجدها في العديد من الفيديوهات على اليوتيوب والهدف منها فقط هو جمع العديد من الزيارات ليس إلا فالأسرار التي يجب أن تعرفها وهي أن تكون صبوراً وأيضا أن تكون ملتزما بالعمل الذي تقوم به وأن لا تتسرع في الحصول على النتيجة فهذه الأسرار التي ستجعلك تنتج الحسون فإن التزمت بهذه الأشياء فحتما ستنجح في إنتاج الحسون نعود لموضوعنا وسنتحدث عن أول شيء يقوم به المربي وهو السبب الرئيسي في فشله في عدم إنتاج الحسون وهو تعامله مع طائر الحسون كما يتعامل مع طائر الكناري وهذا أكبر خطأ يقع فيه المربي وهو السبب الرئيسي في فشله في الإنتاج فمثلا عندما يأتي المربي بذكر حسون وبأنثى ويضعهم في قفص واحد ويضع لهم العش وينتظر منهم أن يتزوجوا وينتجوا فحتما لن تنجح في التزاوج ولن تنتج من ذلك الزوج وسيصيبك الإحباط من أول محاولة وأيضا أنت ستنضم للأشخاص الذين يقولون أن إنتاج الحسون صعب أو مستحيل فقبل أن تفكر في إنتاج الحسون في الأقفاص فيجب عليك أولا أن تبحث وتقرأ عن كيف يتزاوج هذا الطائر في الطبيعة فكما ذكرت في الفيديو السابق فعندما تذهب لشراء الحسون قصد الإنتاج فمن الأفضل أن تشتري لكل ذكر حسون ثلاثة إناث على الأقل فهنا ستسألني لماذا ثلاثة إناث؟ فبكل بساطة فأنت الحسون هي من تختار الذكر وليس العكس فلهذا يجب عليك أن توفر لكل ذكر أكثر من أنت حتى تجعل تلك الإناد تختار الذكر الذي تريده هي وليس من تريده أنت ففي الطبيعة طائر الحسون يكون مسيطر على منطقة معينة وفي تلك المنطقة يقوم بالتغريد بشكل يومي ولا يستطيع أي ذكر أخر أن يدخل تلك المنطقة التي تحت سيطرة ذلك الذكر فعند اقتراب موسم التزاوج يقوم ذلك الذكر بالتغريد بشكل قوي في تلك المنطقه التي هي تحت سيطرته حتى يقوم بجذب انتباه الاناث وهنا عندما تمر انت من تلك المنطقه وتسمع تغريد ذلك الطائر ويلفت انتباهها او يعجبها ذلك التغريد فهنا قد يحصل تزاوج وهكذا يجب عليك ان تقوم به انت في انتاج الحسن في الاقفاص يجب ان تترك للاناث ان تختار الذكر الذي تريده هي ولهذا قد اوصيتك يعني ان توفر لها اكثر ان توفر لذلك عفوا ان توفر لذلك الذكر اكثر من انثى واحده حتى تترك قاعده الاختيار كبيره وتسهل على تلك الطيور ان تتزاوج بالطريقه الصحيحه وأيضا حتى لا تقع في الخطأ الذي يقع فيه العديد من المربين وهو أنه يتعامل مع طائر الحسون كما يتعامل مع طائر الكناري ويأخذ ذكر من هنا وأنثى من هنا ويجمعهم في قفص واحد وهذا ما, ما لا نريده وهذا هو السبب الرئيسي في فشل الانتاج فإن كنت ستنتج طائر الحسون لأول مرة فأنصحك أن تشتغل بزوج واحد فقط حتى تكون فرصتك في الانتاج كبيرة جدا اما فيما يخص ما سنقوم به بعد ان اشترينا تلك الطيور فستاخذ تلك الطيور وتضعها في غرفة واحدة او في مكان واحد يعني المكان الذي ستشتغل به وتضعهم في قفص كبير مع بعض يمكنك ان تضعهم مع بعض وايضا يمكنك ان تضع الاناث في مكان لوحدهم وتضع الذكر في قفص لوحده أمامهم حتى يستطيعوا أن يروا بعضهم البعض وبما أنك ستنتج طائر الحسون لأول مرة فمن الأفضل أن تتوفر لديك هذه الطيور قبل فترة غيار ريش حتى تقوم هذه الطيور بتغيير ريشها في نفس المكان الذي ستستغل فيه وأيضا حتى تستفيد من مرحلة الراحة في نفس المكان وهنا يأتي دورك أنت في اختيار الزوج الذي ستشتغل به وستسألني ماذا سأفعل. فبكل بساطة فدورك هنا أنت كمربي يجب عليك أن تلاحظ الإناث أو الأنثى التي تتجاوب مع ذلك الذكر وعندما تلاحظ أن هناك أنثى من بين تلك الإناث التي وضعت في ذلك المكان. تتجاوب مع الذكر فهنا ستسحب الاناث الاخرى التي لم يكن بينها وبين ذلك الذكر تجاوب وتترك تلك الانثى في نفس القفص وايضا في نفس المكان ولا تحاول ان تغير ذلك المكان او ذلك القفص حتى تستأنس تلك الانثى بذلك المكان وتشعر بالامان لان ان شعرت بالامان في ذلك المكان فحتما ستنتج يعني ستنتج لا محاله في ذلك المكان وهنا تكون أنت قد قطعت نصف الطريق في, إيه في إنتاج الحسون وهو أنك قمت باختيار الزوج الذي سيشتغل وتركت تلك الطيور هي من تختار لوحدها مع من ستشتغل ولم تفرض عليها الطائر الذي ستشتغل معه وبعدما ننتهي من هذه المرحلة يأتي التجهيز وهذا ما سنراه في الفيديو القادم إن شاء الله إن أعجبتك هذه السلسلة أو أعجبك محتوى هذه القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد وحتى تكمل معنا هذه السلسلة وإن لم يعجبك هذا المحتوى أو هذا الفيديو وقمت بوضع ديزلايك فحاول أن تذكر, ان تذكر الشيء الذي لم يعجبك في هذا الفيديو حتى نناقشه فيما بيننا اراكم في الفيديو القادم ان شاء الله